حدثت قصتنا هذه في قرية على ضفة أحد الأنهار القريبة من الغابة حيث كان يعيش فلاح مع زوجته وأبنائه الثلاثة كان الولد الكبير أقوى من حصان وذا جسم قوي ولذلك كان الوالد يعتمد عليه في كل الأعمال التي تتطلب جهدا عضليا كان نصف أهل القرية معجبين بقوته أما النصف الثاني فكانوا معجبين بالولد الأوسط لأنه كان ذكيا وسريع البديهة يبدو حملك ثقيل يا أخي أنت أبني الحبيب والنشيط حقا لأنك من تساعد أمك ولا تتركها تعمل وحدها ولا تنسي أنهما يساعدان والدهما أيضا ولذلك هما ولدايا النشيطان أما الأصغر فكان اسمه خمول ومعنى هذا الاسم هو الشخص الكسول والبطيء وكان يقع في المتاعب دائماً وفي يوم من الأيام قرر الكبير أن يذهب إلى الغابة ليحضر بعض الأخشاب لإصلاح السور سأذهب إلى الغابة يا أمي خذ معك هذا الطعام الذي أعددته لك الخبز بالبيض والزبدة والنقانق ومعه ماء بارد أيضاً أم رائعة وزاد لذيذ شجرة ضخمة ولن يستطيع قطعها إلا زند قوي مثل زندي سأبدأ العمل توقف أه؟ الجو رائع أليس كذلك؟ كنت أحطم رأسك بالفأس وتأتي لتقول لي إن الجو رائع أنا قزم كما تراني ولا منزل لي إلا جذع هذه الشجرة ولذلك لا أملك مطبخاً للطعام وأنا جائع جداً فهل تقاسمني طعامك اللذيذ؟ اسمع إن كنت متسولاً فقد أخطأت حين قصدتني اذهب وفتش عن غيري ليطعمك لا أحد غيرك في هذه الغابة الآن لا تكن بخيلاً تكفيني قطعة لن أعطيك شيئاً أنت تزعجني فهيا أذهب من هنا ها؟ ها؟ سأقطعها ماذا أصاب هذه الفأس؟ أهي خشب أم حجر؟ لقد كسرت الفأس الثمينة لماذا تجلس حزينا هكذا يا أخي؟ اطمئن فأنا من سيقطع الشجرة؟ هذه الشجرة أشعرتني بالضعف عزيزي الذكاء يتغلب على كل المصاعب سأقطع الشجرة وأقدمها إليك هدية اعددت لك الطعام نفسه الذي قدمته إلى أخيك يوم أمس شكراً أنت رائعة يا أمي نعتمد عليك حاضر يا أبي ذهب الأوسط إلى الغابة فظهر له القزم ثانية اسمع يا هذا لا أستطيع أن أعطيك من طعامي شيئاً أريد قطعة صغيرة لا أكثر يا صديقي أنت مزعج هيا؟ <تصفيق> حسنا سأبدأ لماذا لا ينشر؟ تكسرت أسنانه في اليوم التالي كان الجميع قد قالوا لخمول إنه لن يستطيع مهما فعل أن يقطع الشجرة ولكنه ذهب إلى الغابة حاملا فأسه وطعامه متوجها إلى الشجرة يبدو أن أخوي على حق فهذه الشجرة كبيرة جدا وعالية جدا وجذعها غليظ أيضا يستحيل علي فعل ذلك هذه الشجيرات صغيرة ويمكنني قطعها الجو جميل هنا نعم الجو جميل كما تقول وسيصبح أفضل لو أنها تهطل طعاماً لذيذاً أليس كذلك يا صديقي؟ إذا أردت أن تتحقق أمانيك فتمنى شيئاً معقولاً أيها المحترم <تصفيق> أنت تقول أشياء مضحكة ولكنني أحاول أن أقول لك إنني جائع آه فهمت عليك أنت تريد أن تأكل من طعامي أليس كذلك يا صديقي؟ هذا غدائي ويمكننا أن نتقاسمه أنت جاد في قولك؟ بالتأكيد ولكن لا تؤاخذني فخبزي يابس لا تاكله حتى الفئران ومائي ساخن وعكر ولكن الجود من الموجود وانا اشكرك على كرمك <تصفيق> خبز طازج بالزبده والعسل نقانق ايضا وتفاح وماء بارد مثلج غير معقول صدقني لا اعرف ان امي وضعت كل هذا <تصفيق> الغيوم هطلت طعاما لذيذا لأن الجو جميل <تصفيق> قد يكون هذا أه؟ ألا تصدق ما أقول؟ ها؟ دعنا من هذا الكلام وتفضل لنأكل حسنا يا صديقي إلى الطعام لقد جئت إلى الغابة لتقطع تلك الشجرة الكبيرة أليس كذلك يا صديقي؟ نعم لكنني اكتشفت أن قطعها مستحيل ولذلك سأكتفي بقطع تلك الشجيرات الصغيرة لا تقل هذا هيا جرب قطعها الآن إنها إوزة ذهبية لن أذهب بهذه الوزة إلى القرية بل سأذهب بها إلى المدينة نعم من هناك؟ عابر سبيلا يبحث عن مكان يقضي فيه ليلته هل تظن أن منزلنا فندق أيها السيد؟ أرجوك أي مكان أنام فيه حتى لو كان اسطبلا اهلا وسهلا شكرا لك ماذا يحمل اوازه ذهبيه يجب ان احصل على ريشه منها ما بك ما بك يا اختي لا لا شيء يا اختي نحن نعرفك جيدا فلا تحاول المراوغه اظن انك قد رايت شيئا ثمينا هيا اخبرينا ما هو كفى عن الكلام الفارغ بعد هذا اليوم المتعب سانام في هذا الاسطبل أرجوك يا إوزتي لا تصدري أي صوت مزعج تصبحين على خير أيّتها الإوزة الذّهبية، لا تصدري أيّ صوت عندما أنتزع رِيشك، لن أُؤلمك كثيراً، أنا أعدك. ماذا؟ لقد التصقت يداي بها، ولا أستطيع تحريرهما. دعيها، ألم ترَي إوزة في حياتك؟ ما فقد التسقطا بها بشدة صدقني لأنك فكرتي أن تأخذ شيئا لا يخصك من دون إذن وفر نصائحك وفعل شيئا يخلصني من هذه الاوزة بسرعة أنا آسف يا آنسة لا أستطيع فعل شيء <تصفيق> إوزة ذهبية تأخذكها و... عرفت من اللحظة الأولى أنك رأيت شيئا ثمينا ستكون هذه الإوزة الذهبية ملكا لي ولك إلى أين تذهبان وتتركانني؟ لقد أمسكنا إوزة ذهبية يا أختي ماذا؟ ذهبية، <تصفيق> <تصفيق> نبيعها في السوق ونقسم ثمنها ولكن لماذا التصقت بك هكذا ما يمسك بهذه الفتاة هكذا انظر إليه وفوق هذا يمشي مشتا غير لائقة ألا يخجل؟ علينا أن نعطيه درسا في التربية والأخلاق والسلوك أجل سنعطيه درسا يجعله مؤدبا إلى آخر عمره هيا بنا لماذا تفعل هذا أيها الرجل؟ ها؟ يا إلهي التصقت يداي أنتذونا ويبدو أنني التصقت أيضا الموكب يسير بين الناس والجميع يضحك من طريقة مشيتهم التي تشبه مشيه الاوزه خمول يقودهم ولا يدري الى اين مهلا مهلا ايها السيد هل تسمع بقصة ابنة الحاكم العابسة؟ أه؟ لا ولكن إذا تكرمتما ما لم تضحك تلك الفتاة قط منذ ولادتها وحتى هذه الساعة أه؟ وهو يبحث عن من يستطيع إضحاك ابنته لأنه يريد أن يسمع ضحكتها وهل تظنان أنني قادر على إضحاك ابنة الحاكم العبوس؟ بهذا الموكب الذي تقوده تستطيع إضحاك كل من تصادفه أه؟ هل أنتما واثقتان؟ أنت من يستطيع ذلك ومن يضحكها سيصبح سهرا للحاكم انها جائزه تستحق المغامره أه ساحاول عابسه ولكنها لطيفه كيف اذا انقذتها من هذا العبوس اهلا <تصفيق> هيا جاء دورك ادخل مسابقه انقاذ ابنه الحاكم من عبوسها حاضر <تصفيق> <تصفيق> نجحت جعلتها تضحك من قلبها أنا مسرور جدا حتى لو لم أكافأ ابدو بليدا ولا اريد ان يكون مثله صهرا لي ولكنه الفائز كيف سامنع ذلك ابي انه فتى ظريف استطاع ان يضحكني ويخرجني من حاله الكابه وانا موافقه على الزواج منه ماذا تقولين اليس من سمات العدل المحافظه على الوعد يا ابي لكنه بليد واذا اراد الزواج بك فلا بد له ان يخضع لاختبار اخر يثبت فيه انه نشيط ومجتهد ليكون اهلا للزواج بابنتي الحبيبه <تصفيق> هذه براميل عصير الرمان عليك أن تفتش عن شخص يشرب هذه البراميل في يوم واحد ولكن ما تطلبه مستحيل يا أبي هذا هو الشرط لإتمام الزواج كان طلب الحاكم مستحيلا لأنه لا يريد أن يكون خمول صهرا له لكن خمول قبل التحدي ليثبت أنه ليس كسولا ولذلك ذهب من دون أن ينتبه إلى الغابة التي قابل فيها القزم لعله يجد حلاً لهذا الشرط الذي وضعه الحاكم ليمتحن نشاطه وذكاءه وفي الغابة حدث له شيء لم يكن في حسبانه مرحباً أيها الشاب أهلاً بك أنا غطشان هل أجد معك شربة ماء صغيرة أروي بها عطشي بكل سرور لدي قليل من الماء تستطيع أن تشرب منه ما تريد ماذا؟ هذا وحسن أنت تضحكني مع كرمك فأنا أحتاج إلى بحيرة كاملة فهمت؟ ماذا؟ أقلت أنك تحتاج إلى بحيرة كاملة لكي تروي عطشك؟ إذا الحل عندي ما أزعدني؟ تعال معي يا سيدي وستشرب من عصير الرمان حتى ترتوي اتفقنا هيا بنا غريب جداً بل مستحيل يبدو أنه عطشان جدا أليس كذلك يا سيدي؟ نعم <تصفيق> <لا> عطشان ذهب <تصفيق> <مكيب> <مكيب> العطش لكنني أستطيع شرب المزيد <مكيب> لقد شربتها كلها شكرا لك عفوا على كل الأحوال أنا في الخدمة متى أردتم والآن أستأذنكم بالانصراف إلى اللقاء <NXT> رائع من ورطتك يا خمول هذا صحيح لم يبق إلا أن يفي سيدي الحاكم بوعده لكن ليس قبل أن تحقق شرطي الثاني ماذا قلت هل لديك شرط آخر ولكنك قلت أسمع. عليك أن تحضر لي رجلا يستطيع أن يأكل خبزا عن ألف رجل في يوم واحد وبعد تحقيق هذا نتحدث عن الزواج ولكن أبي... لا تتدخلي في هذا الأمر حسنا يا سيدي سترى أن خمول لديه الحل لكل ما تطلبه أيها الشاب هل لديك ما أكله فمعدتي فارغة منذ أيام وأنا جائع جدا وماذا تستطيع أن تأكل؟ أستطيع أن أكل مئة بقرة ومئة جمل ومئة كبش أنت واثق بأنك قادر على أكل هذا؟ وأستطيع أن أكل الخبز المخصص لألف رجل بكل سعادة يا سيدي إلحق بي وستأكل حتى تنفجر هيا بنا من يستطيع أن يأكل هذا الجبل من الخبز يا أبي تستطيع أن تباشر طعامك <تصفيق> <تصفيق> لن يستطيع أكلها مهما حاول يا خمول <تصفيق> <تصفيق> لم يتكلم الرجل النحيل كلمة واحدة بل كان يلتهم أكياس الخبز بشراهة لا مثيل لها كان تل الخبز يقل ويقل ويقل حتى انتهى بعد ساعة لديكم مزيد من الطعام؟ أنا سعيدة لأنك استطعت أن تحقق شرط أبي وأنا أيضا ولكن لا أدري لماذا أنا خائفة يا خمول لا تخافي انتظر يا خمول ها؟ إذا أردت الزواج عليك أن تفعل شيئاً آخر ها؟ ألم ننتهي بعد؟ وهل هناك شرط آخر يا أبي؟ نعم عليك أن تحضر لي عربة عربة ماذا يا سيدي؟ عربة تجري على الأرض مثل الحصان وتسبح في الماء مثل السفينة طلب سهل إذا كان هذا الطلب سهلاً فما ذلك الطلب الصعب إذن؟ أرجوك يا أبي كف عن هذه الطلبات الغريبة أرجوك ماذا قلت؟ سيدي إذا حققت لك هذا الشرط فهل تعدني بأنك لن تطلب شيئاً آخر؟ أعيدك بذلك ولكن عليك أن تحضر العربة صباح الغد إن تأخرت آه حسناً قبلت بهذا ماذا سأفعل الآن؟ كيف سأتصرف؟ يا إلهي ما بك؟ لست على ما يرام ماذا ستطلب هذه المرة؟ هذه المرة؟ أتقصد أنك أنت من ساعدني على تنفيذ شروط الحاكم؟ نعم، والآن قل لي أيها الشاب الطيب، ماذا طلب منك الحاكم هذه المرة؟ وهل تعرف الحاكم أيضا؟ أعرفه لقد طلب مني طلبا غريبا جدا، وهو أن أحضر له عربة تجري على الأرض مثل الحصان وتسبح مثل السفينة <تصفيق> ولماذا أنا صديقك اذا؟ لقد نجح ذلك الشاب في هذه المرة أيضا استطاع خمول أن ينجح في تحقيق طلب الحاكم المستحيل وبفضل ذلك القزم <تصفيق> كان كسولاً غير مبال ولكنه صار نشيطا ومجتهدا أستطيع أن أزوجه بابنتي وأنا مطمئن <تصفيق> تم العرس أخيرا وقضى خمول عروسه أيامهما الأولى في المركبة التي تجري على الأرض كالحصان وتسبح في الماء كالسفينة وكانا في منتهى السعادة عزيزي انظر هناك هل ترين تلك الغابة الجميلة الخضراء؟ نعم إنها رائعة رائعة جدا لأنها مصدر سعادتي فعندما أكون في مأزق أذهب إليها وهناك أجد حلا لا يخطر على بال لقد وجدت الإوزة الذهبية في تلك الغابة حدثت تلك الأشياء الرائعة لأنه كان كريم <تصفيق> عندما تقابلنا أول مرة شاركني في طعامه فألزمني أن أرد الجميل بجميل أكبر منه لأن من يزرع الشوك لا يحصد إلا الشوك ومن يزرع الورد يحصد الورد <تصفيق>